السلام عليكم موضوعنا لهذا اليوم ان شاء الله هو المفهوم الحقيقي ديال دائما تنسمعوا انه خصنا نقطعوا السكر السكر موديرتي تزيد في الوزن ما يمكنش نخسر الوزن الا ما قطعناش هذا السكر ولكن هل فعلا يجب قطع السكر باش نخسروا الوزن هنا اول شيء يجب عليكم عرفته ان السعرات هي المهمه ولكن باش تخسر الوزن خاصك نقص من احتياجك اليومي من السعرات الحراريه سواء كنتي تاكل السكريات ولا لا اذا اكلتي اقل من احتياجك اليومي من السعرات غادي تخسر الوزن لنفترض الجسم ديالك كيحتاج 2500 سعره حراريه وانت تتكل غير 2000 سعره حراريه ولكن كلها من السكريات واش غادي تخسر الوزن ديالك الجواب بكل بساطه نعم غادي تخسر الوزن ديالك اذا كلتي اقل احتياجك اليومي من السعرات الحراريه واش فكرة جيدة أن معظم سعراتنا الحرارية تكون من السكرية؟ طبعا لا لأن الجسم الجنات يحتاج للفيتامينات لمعادين والدهون الصحية إلى آخره والاشكاليه أن الأكلات فيها السكر كثير تتكون عالية من السعرات وغير مفيدة وكذلك مشبعة هل هذا يعني اننا نقطع السكر تماما؟ الجواب بكل بساطة لا لست مزمن بقطع السكر تماما ولكن كن حاضرا وضع في بالك انك لست ملزم بقطع اي شيء الا كنتي باغي تنقص من الوزن ديالك ولكن السكر ترفع الانسولين كيف غادي يمكن لي نخسر الوزن ديالي صحيح ان السكر ترفع الانسولين هذا يعني ان عمليه حرق الدهون تتكون قليله ولكن تعتمد على كميه السكر الذي تاكله ونفترض انك اكلت كميه كثيره من السكر ولكن في النهايه أنت محافظ على السعرات دي الحراريه ديالك راه غادي تخسر الوزن انا غادي تقول لي راه قال لي واحد الشخص قطع السكر وخسر الوزن غادي نقول لك ماشي ضروري طبيعي لان الاكلات العاليه من السكر تكون عاليه من السعرات فانت اه ما ضعفتيش حنت السكر انت ضعفتي لان كنقصي السعرات الحراريه الكثيره وبالتالي خلقتي عجز في السعرات الحراريه الخلاصه انت غير ملزم بقطع السكريات خاصك تاول السكريات بكميات وتكون معقوله وكذلك مضبوطه وكذلك ارتفاع الأنسولين ما يعنيش أنك غادي تخسر الوزن، وشكرا ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد.